В'ячеслав Щербак – випускник 11 класу. Разом із батьками хлопець евакуювався з тимчасово окупованого міста Молочанськ Пологівського району області в перші місяці повномасштабного вторгнення. Хлопець розповідає, його школа повністю припинила роботу, тож після переїзду до Запоріжжя з викладачами не займався 5 місяців. Новий навчальний рік розпочав у Запорізькій гімназії. Нині готується до національного мультипредметного тесту. «Я сам вчився, я розумів, що це мені потрібно, але коли я прийшов, школи до гімназії, ну, це було помітно. Різниця в навчанні, але ну, все дуже добре проходить». «А вирішив, куди будеш поступати?» «Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого у Харкові. Там вже сказали, що поки не закінчиться війна, буде дистанційне навчання, ну, але я з класу з 8-7 вирішив туди поступати». З часово окупованого села до Запоріжжя виїхала і одинадцятикласниця Олександра Бугунова. Каже, з вишем ще не визначилась, втім, хоче спробувати вступати одразу на декілька спеціальностей. «Напевно менеджмент, там готельно-ресторанний бізнес. Нам допомагають готуватися в школі учителі. Звичайно, я готую сама вдома по підручникам ну, спеціальним і тести проходжу з минулих років». Готуються до вступних компаній і вищі, які переїхали до обласного центру з тимчасово окупованих територій. Зокрема, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, який торік, 26 квітня, наказом міністра освіти України було переміщено до Запоріжжя з Мелітополя, розповідає ректор навчального закладу Сергій Кюрчев. Було дуже важко, тому що вивести матеріально-технічну базу було неможливо. Тому що виїхати практично неможливо було, а, взяти з собою ноутбуки або якесь технічне оснащення, а, однозначно це вкрай було важко. Тому приїхавши сюди, ми були переміщені на базу нашого вузу-партнеру». Попри складні умови, університет повноцінно продовжив роботу, каже Сергій Кюрчев. Цьогоріч вступ на відбуватиметься дистанційно. З 1 липня розпочинається створення електронних кабінетів. Абітурієнти подають документи дистанційно. Умови вступу будуть для тих дітей, які знаходяться на тимчасово окупованій території, особливо території вступ буде дистанційний. У Запоріжжі на національний мультипредметний тест зареєструвалися 6121 абітурієнт, розповіла директорка Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти Марина Горбенко-Хвастунова. Для всіх тих, хто проживає на окупованих територіях, на територіях, де ведуться активні бойові дії, є можливість вступати дистанційно до закладів освіти, але треба звертатися і уточнювати і переліки документів, і особливості проведення співбесід через приймальні комісії. Ще буде реєстрація на додаткову сесію. В додатковий період реєстрації, а він триватиме з 5 червня до 12 червня, можуть всі ті, хто з поважних причин не мав змоги зареєструвати в основний період За словами Марини Горбенко Хвастоновою, усі пункти, де відбуватиметься національний мультипредметний тест, оснащені укриттями або розташовані в ньому. Карина Галунова, Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененко Суспільне новини Запоріжжя.